SIT සනසවෝලා VOLA SARASA VOLA මගේ RAHAT HEENA පුරෝලා APPU PANTH PUROLA S KARAKA VOLA NATVA VOLA SIT AED PAPAR රස වෝලා ආසරහත හීන මගේ පපුපඳ පුරෝලා ඇස් කරක වෝලා නටව වෝලා සින ඈත පාර දිදී වැඩපංගලෝලා සිට සනස මගේ पप्पु पंद පුරෝලා S. खरक वोला नटव वोला सीख एथ पार दिखे वैड़ पंगना लोला S. सनस वोला सरस वोला आस रहट हीन मगे සව වෝලා සිත් ඇත පාර දිදී වැඩ පංගලෝලා සව වෝලා සිත් සනසවෝලා සරසවෝලා ආසරහට හීන මගේ අපු පඳ පුරෝලා හස් තරක වෝලා ඇත පාර At the punk na Lola